28 26 28 العام غالي بزاف جدين دايم في السنه هذا 2 بجوج معيدين هادو معيدين بارك الله عليكم انا خاصو شي دويشه 24 فريل ا 14 فريل واحد 14 شحال 28 28 هذا بوك اه الواحد اه غالي آه ايه. العام هذا طيبتي هذا 32 غليت يا سا. ما غليت والو السوق هذا ياك اخي السوق مرة يطلع مرة هو السوق اللي يحكم عليك ايوا سمارة كانت محقورة هي اللي ما محقورة والو سمارة سمارة هي اللي كتصدر قال ايوا هذيك ضروري بارك الله وشحال قاطعهم هذا شحال قاطعهم دابا هذا أه. باغي هذا باغي نفيد شي 34 إن شاء الله 34 عاود 30 فهد كبير هذا بغينا فهد عشرين 28 ولا 30 مزيان هي لي عاطينا هدو ندمرو علاش ما بغينا زعما ايوا ستي السوق راه ايوا راه السوق مرا يطلع مرا يهبط مع الوقت مع الوقت الله يستر ليك انت لي ها تضرب 7000 ريال والله إلا سيدي رخيص تبارك الله والله طيب إلا رخيص شدايره في السن؟ استاذي انا كنروق كلشي هادي دابا مشات والناس حاولوا يديروا العيد نعم لا لا صافي من الحوليه السوق بها ياك اه الله يستر يا خويا كاينه العائله اللهم امتكوا هذه حدا مزيان تخلط المازي والغلمي صح الله بصحتك وبصحتك حبيش ديالي الجديد هذا باس هذا شريها ب 12 12 الفا هي هذاك باع 92 90 راه حاولي زين هذاك والله الله الله <تصفيق>: ملاح ملاح يا ملاح خيره ما. الحليب الحليب الحليب روميين روميين